بسم الله الرحمن الرحيم عما يتفاءون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا so uh -huh. سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الرادفه تتبعها الرادفه قلوب يومئذ واجفه أبصارها خاشعه يقولون أن قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل موسوعة إلى للعلوم فتخشى فأرى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 كرام بغرة أتل الإنسان ما أكفر من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدر وَإِذَا النُّجُومُ كَذَرَتْ وَإِذَا جِبَالُ سُيَرَتْ وَإِذَا عِشَاءُ أَحْوَيْتْ وَإِذَا مُحُوشٌ حَشِيَرٌ لفضيله <تصفيق> الدكتور And won't be. أُنْشَقَتْ وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتقلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقٍ فأما من أوتي كتابا بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينطلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قُرِئَ عليهم القرآن لا يسجدون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 بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البود واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود أن لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو 34] إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من إن دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على وجه من يوم تبنى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقوم فصل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 وزرابي مبتوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نُصِبَتْ وإلى الأرض كيف سُطِحَتْ فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمخيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم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 فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا مبتلاه ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا المترجم <m> ثم كان من الذين امنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمه اولئك اصحاب الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر اذا اذا بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلع كفرت بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وقورسين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم بل يدعو ناديا سنددعو الزمانيا كلا لا تقعه وسجد وقترب بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه فيه لفضيلة <تصفيق> القدر خير من ألف القارعة ما القارعة ما وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالفراس الرحمن الرحيم، الهافو التكاثم، حتى ذرت المقادير، كلا سوف تعلمون، ثم كلا. بسم الله الرحمن الرحيم والأرض إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم الذي جمع مالا يحسب أن ماله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ إلى في قريش إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت بسم الرحيم الذي يكذب بالدين فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبَدُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا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 بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب فيصلانا ومن ذات لهب وامرأته حم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 بي <تصفيق>